Gaindegiaren datuen arabera bi.000 gustean Euskal Herriankirron eta berrogin mila herritar zuuden pobrean erorttzeko arriskoan, eta horitatik non dageita zorzi milaak gabezi material handiak zituzten. Eskualde asko gogorrazten ditu langabeziak eta esaten denez, landuina da porresiatik irteteko bidea. Hala ere lana solata bat baino gehiago da. Lana ez da landuñaren sinonimoa. Iker López Tolosarrak informatika ikasizun, eta sorteko bera lana lortu zuen Donostiako enpresa batean. Inguruko guztien hitzetan landuina du, baldin eta zinduk esatu. Zazpitan jaikitzen da, komunetik pasa, gozaldu, hantzi, eta sortziak laur den gutxitan etxetik ateratzen da, sortzitan autobusa hartzeko. Bederatziak laur den gutxitan lantokira iristen da, paskaria oska joan lan postura joan, eta bederatzietan lantxanda asten du. Ordu batetan atera eta bazkaltzeko orduete edukitzen du. Arratsaldean beste bordu lanean. Lanak bukatuta berriz ere autobusa hartu behar du. ta horretik auzoko dendan eguneko erosketak egin berdi. 800 etxera iritsi eta afaria prestatzeko ordu eta erdi inguru libre edukitzen ditu. Afaltzeko eta bitartean telebista ikuste. Afald ondoren harriko egin eta sokaldea txokondu du. lanak ez bilatzeko. Koera joan eta irakurtzeko hitura du. Alere badaki login berduela urrengo egunean lanean nekatuta sentitzeko. Beraz hitzari berri izaten du. Hau da ikerri egunerokoan beretzat gelditza zaioa. Sortzi ordulotarako lotarako, sortzi lanerako, eta sortzi eseldirako leloa gezur bat baino ez dela garo ikusten da. Hala ere, unarezko beharrak azeta ditu ikerret. Ez duk esatzerik, inguruken hitzetan lana landuina duelako. Baina, zer da landuina?